والذي يضم باحثين متخصصين وخبراء في مجال في هذا في المجال, المجال وممارسين يعنيين من داخل وزارة الاقتصاد والمالية والذين جعلوا هذه المناسبة أو سنوياً أو من ذب كلية كلية متعد متعد التخصصات في شخصي عنديها وأساتذتها وأطورها الإدارية على